Celim Popescu Tericeanu, intervenție în forc, ce-i transmite lui Tudorel Toader, oricine poate fi acuzat. Eful Senatului, Celim Popescu Tericeanu, intervine în forc într-unul din scandalurile momentului. Acesta are un mesaj clar pentru Ministrul Justiției, Tudorel Toader. Trebuie reglementat abuzul în serviciu cât mai repede. Mulți oameni se tem ce pot fi anchetați pentru abuz în serviciu sub nu iau nicio decizie. S-a discutat despre un plafon. Nu sub eu dacă asta e soluția. să definim riguros ce înseamnă abuz în serviciu, permite interpreteri care duc la abuzuri. Actualul ministru al justiciei subliniere i fost membru ce cere va veni cu o propunere bine gândit. România e o cară în care nici românii, nici se te subliniere ce se fac. Oricine poate fi acuzat de abuz în serviciu. În Franca nu există abuz în serviciu, sunt reglementri în privința abuzului de funcție. Sunt cinci mari sub ilate, a transmis Tericianu.